السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلام اليوم باش نتكلم عن البكارة أو العذرية في المفهوم الغنوصي أولاً قبل كل شيء حبيت نقول أن العذرية أو البكارة في المفهوم الغنوصي ليس لها علاقة مباشرة بالإنسان والجنس والجسد والمرأة بل هي صفة عامة أكبر من ذلك بكثير الغنوصية تذكر لنا ثلاث أنواع من العذرية الوجودية الأصلية الكبيرة. النوع الأول ما نطلق عليه بالعذرية العدمية الأولى، وهي الحالة الأولى قبل ما نطلق عليه الوجود المادي. أما الحالة الثانية هي العذرية الكلية الأولى التي ظهرت من العذريه العدميه الاولى ثم الحاله الثالثه هي ما نطلق عليها العذريه الفرديه التي بدورها ظهرت من العذريه الكليه الاولى الماديه طبعا هنا لا اريد ان ادخل في تفاصيل هذه الانواع وانما اكتفي بالعذرية الفردية ولكن قبل أن أتكلم على العذرية الفردية يجب أن نعرف ما هو المقصود في الغنوصية بالعذرية أو البكارة المقصود في الغنوصية بالعذرية أو البكارة هي الحالة الأولى الأصلية قبل ما نطلق عليه الحركة أو الفعل أو البدء اذا هي حاله اولى اصليه يمكن ان نطبقها على اي شيء مهما كان في هذا الوجود وهي تعتبر في حالتها وتتكون عذراء او بكر محايده كليا ولكن بعد الحركه او البدء تصبح مزدوجه وهذا يعود إلى الوجود الكوني أو الوجود المادي الذي كل شيء فيه مزدوج أو ثنائي. فبعد هذه الحركة يوقع ما يسمى كما قلت الإزدواجية أو الميل نحو اليمين أو الشمال أو الخير والشر على حسب المصطلحات الإنسانية والتعريفات الإنسانية للخير والشر والمسألة المهمة التي تؤكد عليها الغنوصية في هذه النقطة إن فقدان البكارة له تأثير مباشر على الشيء الذي يؤثر على شخصيته بقيه وجوده ولهذا نقول ان فقدان البكاره طريقه سلبيه او ايجابيه تحدد شخصيه الفرد ايجابيا او سلبيا ومن الصعب ان لم اقل من المستحيل اصلاحها وحتى ان تم اصلاحها يبقى الجرح موجود في الداخل أو ما يسمى بالأثر وهنا نأكد على قاعدة أساسية موجودة في الغنوصية تقول إن كل بداية هي نهاية أخرى وكل نهاية هي بداية لما بعدها ومن هنا نفهم إن كل شيء يتم فض بكارته وبالطريقة التي يتم فض بها البكارة متاعه أي ما يسمى الفطرة متاعه العفوية متاعه الطبيعة متاعه سوف يكون لها تأثير كبير في المستقبل ومن هنا جاءت الغنوصية لكي تؤكد على أهمية الفعل الأول أو البدء أو الحركة والطريقة التي يتم بها فض البكاره بطريقه عامه وفي كل فعل او عمل نقوم به هنا حبيت افتح قوسين حول مساله العذريه العدميه الاولى هناك اختلاف في الغنوصيه حول كيف تم فض بكاره العدميه الاولى هناك ثلاثة آراء الرأي الأول يقول أن فض بكارة العدم الذي أدى إلى ظهور الوجود كان عن طريق اختصاب ومن هذه الفكرة يرى من يؤمن بهذه الفكرة أن العالم كله عذاب في عذاب نتيجة هذا الفعل الأول أو ما يسمى بالاختصاب الكبير ولهذا هؤلاء ينظرون إلى الكون والوجود على أنه عذاب وتشاؤم كل في أفكارهم وهناك من يقول أن فض بكارة العدم كان عن طريق ما يسمى حب أي ينظرون إلى الوجود أو الكون إلى أنه خير وأنه تفاؤل وانه حب اما الطرف الثالث يرون ان عمليه فض البكاره تم من طرف العدم نفسه اي لا اغتصاب ولا حب وانما اراده داخليه داخل العدم حيث ان فض البكاره تم من العدم نفسه وهؤلاء يرون ان هذا الكون هو فيه نوع من التوازن ونوع من الرضاء ونوع من القبول ونوع من الاراده. طبعا انا منش باش نتكلم في التفاصيل هذه فيما يخص فض بكاره العدم وفض بكاره ما يسمى الوجود الكلي وانما الذي يهمنا هنا هو البكاره الفرديه. اذا بعد ما فهمنا بصفه عامه مفهوم البكارة أو العذرية في الغنوصية خلينا نطبقها على الأشياء الغنوصية تقول أن هناك ثلاثة أنواع من فقدان البكارة أو طرق فقد البكارة الأولى نطلق عليها طبيعية وغير إرادية معناتها لا مف... إرادة كاملة وهي يحتاج يحكمها ما يسمى الناموس الكوني للوجود القادم من العدم وهنا فكرت قبل ان الاختلاف الموجود هل هو اختصاب هل هو حب هل هو يعني توافق او تراضي او فض بكاره ذاتي فهذه العمليه اللي تم فيها ظهور الوجود هي الذي اثرت على كل هذا الوجود اللي احنا فيه ولكن نحن كافراد وكاشخاص ليس لنا دخل مباشر في هذا اما النوع الثاني الذي يشارك فيه كل موجود في هذا الوجود اما عن وعي او بدون وعي اي كل الاشياء اللي ظهرت قبلنا مهما كانت من الماده من النباتات من الحيوان من البشر اللي ظهروا قبلنا هما مشاركين في الحاله اللي احنا فيها الان اي هذه عمليه وراثه ليس عمليه اراده شخصيه اما النوع الثالث الذي هو يخص الفرد بحد ذاته حيث كل فرد هو مسؤول عنه بصفه كليه سواء عن علم او عن جهل عن وعي او عن دون وعي يعني هذا هو النوع الثالث من فضل البكاره هنا خلينا نضرب مثل بسيط في هذه المساله نفترض ان انسان تولد الان هذا الانسان عندما جاء للوجود جاء على الفطره اي جاء بكر ولكن ما وقع قبله من كل اجداده واجداد اجداده واجداد اجداده له تاثير في ذاته وكل موقع في الحيوانات والنباتات والجاماد من اول الانفجار العظيم ومن العدم موجود في ذاته اذا هو جاء بكر هنا يدخل عامل جديد هو غير مسؤول عليه هو المنطقه اللي تلت فيها المجتمع اللي تلت فيه بكل افكاره والعائله التي ولد فيها والتربيه اللي تلقاها ومستوى الوعي هذا الكل ياثر في الشخصيه نتاعو وفي ذاته كانسان او كفرد الى ان يصل ما يسمى سن البلوغ الفكري او العقلي أو الوعي الذاتي هنا يصبح مسؤول على كل أفعاله اللي يقوم بها في المستقبل سواء عن علم أو بدون علم قد يخطأ عن جهل وقد يصيب عن علم إذا هنا نفهم بصفة عامة كيف أن الغنوصية تعطي أهمية كبيرة في مسألة فض. البكارة وطبعاً هوني نتكلم بصفة عامة ليس بصفة خاصة أي أي حاجة نقوم بها أول مرة احنا قد قمنا بعملية فض البكارة هل عملناها بقوة هل عملناها بحب هل عملناها بتوافق ذاتي وهذا سوف يؤثر على الفعل الذي سوف نقوم به أظن في هذه الفيديو ما تكونت إلى ياسر أكتفي بهذا القدر وفهمت مفهوم البكارة أو العذرية في الغنوصية وفي الفيديو القادم سوف نتكلم عن ما يسمى بالعذرية أو البكارة عند المرأة ونفهم لماذا كل الأديان تركز تركيز كبير حول بكارة المرأة وعذريه المرأة البعض يتساءل ويقول علاش الأديان ركزت على هذه النقطة هل هي صدفة أم هي نظرتها للمرأة وتحقيرها للمرأة أم لأن المرأة والبكارة عندها مفهوم خاص في الغنوصية ترك هذه الأديان تركز وتربط البكارة بالمرأة هذا ما سوف نعرفه في الفيديو القادم حول البكارة والمرأة في الغنوصية شكرا على المتابعة شكرا على التوزيع شكرا على التشجيع ومع فيديو قادم وبسلام